kwenda kumjudia hali mgonjwa wetu mheshimiwa atundolesu ndifanye hiyo sadari tarehe tisa mwezi huu hadi tarehe 22 mwezi huu kipindi cha kumi na tatu. kwenda kumwangalia mgonjwa wetu mrejesho ambao napenda niwape ni, ni kwamba mgonjwa anaendelea vizuri na matibabu kama ambavyo mtakuwa mmepata habari yamekshatolewa hospitali sasa hivi ni mgonjwa nje out patient anatembelewa kila siku na wauguzi kuangalia hali yake na vile vile kumfanyia dressing dressing so I can vidonda ambavyo havija pona vingine na na ameambiwa kwamba kila kila baada ya wiki mbili ata kwenda kuchukuliwa na ambulansi na, na gari ya wagonjwa kupelekwa hospitalini kwenda kwenda kumuona mgo, eh, mganga wake ileyo kuangalia na kutathmini hali yake ya ugonjwa ya <coughs> wao hiyo bado yuko huko nili na sasa hivi ameendelea na, sa na mazoezi kama ambavyo alikuwa ameanza kufanya na nachoweza na, na, na, kusema sasa hivi ni kwamba kwa sababu hiyo basi bado bado itakuwa ni mapema kusema ni lini hasa ataweza kurudi nyumbani na, na bado ni mapema kwa sababu hiyo <coughs> mifupa yake katika mguu wa kulia bado haijaunga vizuri na, na, na inaunga polepole pole. Inaunga taratibu kwa hivyo Na kwa hivyo, <coughs> hivyo atembelea kubaki kule mpaka atakapokuwa amepona kabisa kabisa. Ma, Malaki ni kwamba inawezekana inawezekana kwamba eh, akawa amebaki kule a, pengine hata mwisho wa mwaka. Kwa sababu kwa sababu ya kuendelea na hayo matibabu. Unavyojua alisu mwenyewe a amekuwa asema mara nyingi sana kwamba anatamani kurudi nyumbani eh na pemawezikanaje na sisi wote kweli ndivyo tunavyotaka kwamba arudi nyumbani akafanye kazi ambayo ambayo alikuwa imefanya Sijui kiisoele kis, kis, chakeni you go home sick mm. anae Tanzania lakini lakini katika mazingira haya afya yake ni ni ni kipao mbele. na mimi nilipokuenda kule nime nimemshauri kwamba afya kwanza afya kwanza na hivyo vitu vingine baadaye na na na ndio maana na, na, na, nataka sasa ni ni, ni hili kwa sababu nimeona kwenye mitandao nimeona kwenye mitandao na kusoma kwenye mitandao kuna imeandikwa mahali fulani kwamba kuna kuna kamati sivyo imeandaliwa kuna kamati sivyo nakaa ya kuandaa kurudi kwake wakati wote jambo hilo sio kweli ha, harudi mapema na ki, hawezi kurudi angalau mkao is not likely kwa sababu kama nilisema Eh, mifuka mifuka bado haija haijatetenga mali vizuri, haija, haija vizuri. nilipokuwa ni huko nili niliwakuta watoto wa mheshimiwa Tundu walikuwa wa, wa wameenda kumuona baba yao eh, wakiwa likizo na li, nipata, nili watriti, nilipata niliwatreat nilipata fursa ya kuwapeleka Paris kuenda kufanya matembezi eh, vile vile nilifanya ziara mimi na vijana wangu tunaenda bend amsterdam Tumeenda vile vile na the Hague iliko mahakama ya kimataifa ya ya ya, ya jina icc ukiwa ukiwa mwanasheria mwanasheria yote wa, wa, wa haja ukipata nafasi ya kwenda holanzi na vihegi iko pale utakuwa hujajifanyia haki kama huende ICC kwa hiyo nilienda kule <laughs> kwa matembezi kama kama mtalii kwa hivyo uh, kwa, kwa hivyo ha, ha, habari kwa kweli taarifa Tari, ambayo napenda niwape ndio hiyo anaendelea na matibabu tuendelee kumngombea tuendelee kumtakia afya njema ili ili apone na baadaye aweze kurudi nyumbani aweze kufanya hiyo shughuli ambayo wanaifanya pamoja na kujumuika na familia ndugu zake na na kadhalika. Eh ntashukuru nili za, zaidi ya kwenda kumjulia hali nilipeleka zawadi E, na moja zawadi kuna ya marafiki zake wali mnunlia kanzo na barashi na kofia kwa <laughs> hiyo nili nili walisisitiza kwamba lazima lazima upeleki zawadi kwaona mtakuja kuwapa picha zake baadaye <clears throat> okay. kwa, kwa, kwa hivyo ndio hivyo nashukuru nashukuru kwa kwa kutokea wito <laughs> taarifa ndio hiyo